غزب عد شریف کا خطبہ سنو جی اِد مولانا ایک قابل غور لفظ و میت اللہ اللہ یو حضور نے فرمایا جہاں بندہ اللہ نو قسم دے گا نا اللہ انہوں جھٹلا دے گا اے لفظ بڑا قابل غور حضور نے فرمایا جڑا اللہ نو قسم دے گا نا یا اللہ تیری کب ریا کی جی قسم ہے تو کم کر حضور نے فرمایا اللہ اس کو جھٹلا دے گا یہ تو عام بندوں کی بات ہے کیوں جی تو بن مالک انس بن مالک دے سن غریب ترین آدمی سن حضور نے انہوں نے ویک کے فرمایا لو اقسم اللہ ابر رہو فرمایا تھا بن مالک اللہ نو قسم دے وے تے اللہ کی قسم ضرور پوری کرے عام بندے دے بارے اے کہ اللہ اس کو جھٹلا دے گا کیوں جی لیکن اے قسم دے وے تے پھر اللہ کی قسم پوری کرے اور پتا ہے کتنے دلیر سن حضرت برا بن مالک لوگ پیسے والے عزت والا اے اتنے دلیر سن کہ حضرت امر جدو بیج دے سن نا لشکر تو حضرت عمر فرما سن بھائی این کمان نہیں دیں برابن مالک نو فوج دی کمان نہیں دینی اے پوری فوج مروا دے ہاں پوری فوج مروا دے اور یہ پتا یہاں کا ہلکا پھلکا ایسی جسم تو جنگ جماعہ میں جدو مسلمہ کزاب منکر ختم نبوت قلعہ بند ہو گیا نا اسی ہزار لشکر نا اندر وڑ گیا اندر وڈے وڑے دروازے بند کر دیتے تے صحابہ قریب جانے سن تے لوہے دیا سلاخہ زنجیر گرم کر کے صحابہ ہوتے سٹ دے سن تے قریب کوئی نہیں سی دیوار دے جا سکتا براب ان مالک لگے یار مینو تُسی ڈالو تے رکھ کے نہ تھلو زور لا کے مینو رچ سٹ دو اَسی ہزار دے لشکر دے صاحبہ اتنے ہلکے پھل کے ہاں جی جناب ڈالو تے رکھ کے اینج سٹیا تو تو تھلو اگر اج بھی تلوار کر دے اسی ہزار بندہ سی پانچ سو بندہ بھی اج تلوار کرتا تو برابر مالک کوئی ٹکڑا بھی جسم کا نہیں سی لبنا لیکن سوچ سکتے ہو کیوں نہیں وہ کر سکے انہیں جدو ویخیا نہ محمد عربی دا شعر آ رہا او حبت اتنی سی کہ ازار لشکر تلوار چکن دی جرت بھی نہ ہونا کئی سوچے بھی نہیں سب اج بھی بندہ اندر آ سکنا اونا جد اتے بیک نا براہ بن مالک آ رہا ہے تو تیس سوچ سکتے ہو نا دا جلال کتنا ہو ہے اس میرے دونیم ان کی ٹھوکر سے سہران دریا مٹ کر پہاڑ ان کی حبت سے رہا ہے ایدھے حدیث میں الفاظ اس وقت وضاعت کی تھی جنگ قادسیہ فتح نہیں سی ہو رہی حضرت براہ بن مالک نو حضرت عمر نے کہی سی جاؤ اللہ نو قسم دیو نہیں سی فتح ہو رہی سارے حربیں استعمال کیتے جنگ فتح نہیں ہوئی برابر مالک حضرت عمر کہ جاؤ نہ جسم دو تضور نے جی فرمایا قسم دو رب نے جا کے قسم یا اللہ تیرے ہاں جہاں میرا مقام ہے نا میں تیری ذات دیتا کبریائی دی تین ریائی دینا کا فتح کر دے شام تک پورا کا یہ گلا آم بندے واسطے اللہ قزب وہ تبوک دے خطبے حضور نے بھی فرمایا کہ جہاں اللہ کو قسم دے گا نا اللہ اس کو جٹلا دے گا لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جیڑے قسم دے دیں تو رب انہوں نے قسم پوری کر دیں. ایک قیامت تک قانون ہے اے نہیں برابر مالک داں قیامت تک قانون ہے اللہ دے باز ایسے بندے موجود ہیں اب بھی موجود ہیں ہاں اج بھی وہ موجود ہیں